هنایم ما دور دوره پشت کوه ها یه صبوره پشت دشت یه تالوی پشت صحرا های خالی هنایم ما مراد آ شای بیتا، تو پشت جنگل وای سر به توی رؤیاست تو خواب پشت اقیانوس نو زیر آب پشت باغ یک گلابی اون با قایه انگور پشت کند های پای زنبور خونه ما پشت ابراز اونور بره دلتنگی ماست ته های بهارون پشت دریاست خونه ی ما رسیده داره قلبولو بال با، پشتت داره پشت خنده ها یه یار می خسته داره خونه ی بازاش ماهی داره کچهاش توب بازی داره گربه های نازی داره خونه ما گرم و سمیمی رودی وارا شکسای قدیمی اکس بازی به دریا تو تابستون اکس اون رو سیر بارون با یه بغز و یه چمتون رفتن از پیش آدم نازنین و مهربون خونه ما دور دوره پشت کوه ها یه صبور پشت دش تا یه طلای پشت صحرا آی خالی خونه ماست، تو یه خاربی تو یه رویاست تو